Csicsamaramban vagyunk, mangróvá erdőben. Ez egy nagyon különleges növény, három különböző szakaszból áll a gyökérzeten. A legalsó az a föld mélyén van, azzal kapaszkodik a földbe, és onnan is táplálja magát. A gyökérzet második része a vízben van, onnan kapja nedvességet és számos tápanyagot, És ami a lombok alatt van, az a soknékony rész, az még nem a szár, az továbbra is gyökérzet. Azt légző gyökérnek hívjuk. Így, ha szárasság van, árvíz van, bármi van, a növény mindenhez tud alkalmazkodni, és mindig életben marad. Maga a tényleges szár, az csak a lombozat szintjén kezdődik legfelül. Nagyon értékes növény ez. Felénk nem nagyon használjuk is ismerjük, talán leginkább akváriumok dekorációjában találkozhatunk vele. A levelét, a szárát, a termését, a virágát különböző különleges gyógyításokhoz használják. Itt a picsavarami berdőben igen nagy az árapály. Ez itt még nem tisztán sós, és nem is édesvíz. Itt ér össze a folyó, a tói és az óceán. Így ez egy különleges keverékvíz, ami bár kinézetében hasonlít a hagyományos tavakhoz. Mégis igen nagy az árapály. Most az apály elején vagyunk itt. Néhány óra múlva itt alig lesz már víz, nem is lehet benne közlekedni. Hatalmas nagy azt mondják, hogy ez a világ harmadik legnagyobb mangrove erdeje. Közel, az elmondások szerint közel 100 hektára nagyságra. Itt él, őshonosan a pával, sok különböző fajta rák, róka, vadkutya. Nagyon érdekes és békés különleges helyen. A hely másik érdekessége, a tamén nyelven a mangróvi tilláinak hívják, a Csidambaram a pálmalevelekhez köpődő település és templom. És az ottani templom Natarajáról híres, Nataradja a védője. Ő síva egy női megjelenése, amikor táncos formában van, biztos te is láttad már Nataraját, a sokkarú táncoló síva. Számos kézzel, legalább négyel, de akár 10-12-vel, és kettő vagy több lábbal. A Csidambarami Templom, és a Csidambaram település régi neve Tilai, ami a mangrovét jelenti, és ha megnézzük a Natarajsa ábrázolást a különleges lábaival és a sok kezével, igen sok hasonlóság van a mangróvével.